П'ятирічна Кіра тримає в руках півторамісячне цуценя. Тепер ця тварина поїде до нового будинку. «Я обирала, ми багато собак дивились. Спочатку мама казала, що не можна. Але тепер я зрозуміла, наскільки я не можу його від своєї душі відірвати». Заводити нового члена сім'ї не планували, але, додає батько Кіри Артем. «Взагалі вийшли просто, прогуляти. що... просто прогулятись. Мама сказала, що виставка собак сьогодні. Просто прийшли подивитись. Ось дитина побачила, застигла, душа лягла. Так, ну і все, взяли». Це дня сюди принесли волонтери. Виводок знайшли неподалік глиноземного заводу. Цуценят ледве відмили від червоного шламу, розповідає волонтерка Людмила Михайловська. «Так, вони були такого дуже красивого кольору. І багато хто казав, о, дивіться, які незвичайні цуценята. А насправді вони були у цьому пилу, піску. Вони, як фарба, увібралися і в шкіру, і в шерсть. Тому декілька разів їх купали, різними шампунями намагалися це все відмити. Ось зараз вимили, вийшли гарні, прикольні цуціки». Всього в неділю, це другий день виставки, тут було 27 собак, 10, які привели волонтери, і 17 від Центру захисту тварин. «Вчора були представлені, представлені собаки, які знаходяться на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин». Вчора ми привезли 28 тварин і з результатами першого дня було прилаштовано 12. Сьогодні ми привезли 17, але окрім наших тварин, ще є тварини, які перебувають на утриманні у волонтерів». Вік собак тут від півтора місяця до старших за п'ять років. Всього за два дні спільними зусиллями волонтерів та зоозахисників прилаштовано майже 20 собак. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.